Mircea Negulescu ajunge pe mâna procurorilor, anul de ultimul făcut de înalta curte de casa Eliei justiție. Procurorii n-au cerut redeschiderea dosarului procurorului Mircea Negulescu, supranumit Portocal, un dosar închis din anul 2015. În alta curte de casa ei, justiție, a acceptat cererea, din a stabilit ca prim termen data de 9 mai. Pe lui Negulescu ar fi fost făcut la nivelul anului 2015 o ampli plângere penală, de către o persoană care a fost cercetat de către acesta. Negulescu ar fi făcut falsuri în determinarea primarului Comunei unde voia un teren pentru ca acest să ia acorde fiului său titlul tânărul Comunei, context în care se primească respectivul teren. Apoi, Negulescu a ridicat-o iar la dna ar fi ajuns în informaile potrivit cerora ca sa ar fi fost ridicat cu materiale de la persoane pe care acesta le cerceta. Despre această plângere se piece ar fi stat în nelucrare la dna, iar în final s-ar fi dispus o soluie de clasare. Acum, Dna a cerut redeschiderea dosarului, iar Gja a acceptat.